Kud jste se někdy setkali s problémem s šváby doma, pak víte, že jsou skutečné potíže. Mohou být velmi nepříjemné a obtížně odrazitelné a stále se objevují po celém domě a skryjí se. V temných místech během noci, navzdory tomu, že jsou nechutné děsivě vidět. Mohou také nést četné nebezpečné nemoci. Existuje mnoho produktů nabízených na trhu, které se používají a zbavují žvábů, ale jsou drahé. Plné škodlivých chemikálí, které ohrožují zdraví a neposkytují trvalé výsledky. Proto odhalujeme přirozený a bezpečný způsob, jak odstranit šváby z vašeho domova za dobré. Borax a cukr Borax je rozhodně mast, pokud jde o odstranění švábů a udržení nepříjemných chyb od vašeho domova. Jak to funguje? Borax doslova dehydruje exoskeleton hmyzu a poškozuje jeho trávicí systém. Nakonec chyby umřou a váš domov bude zase bez chyb. Vyrobte si svou borabombu ještě silnější přidáním cukru. Šváby přitahují sladkost cukru, což vám usnadňuje zachytit je. První spojte borax a cukr v poměru 3:1. Druhý šířte směs vedle postižených oblastí a nezapomeníte nosit rukavice, když to děláte. Příští ráno uvidíte mrtvé šváby ležící kolem a vše, co musíte udělat, je vyčistit nepořádek. Udělej to samé po několika dnech. Někteří chtějí používat sodu na pečení nebo kyselinu boritou místo boraxu. Upozornění nepoužívejte, pokud máte malé děti nebo domácí zvířata.